يا لا لا لا لا لا لا لا لا يا مرحبا عند ما قال الشعر شاك سرق حفلنا فاخر اقولها مرحبا ما رحبا علي ومبداها في عرس محمد يطيب الشعر بألحانه يا لا لا لا لا لا لا في عرس محمد يطيب الشعر بألحانه الحب محبوب أفراح العروسة هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدام يقولها مرحبا علي ومبداها بعبس محمد يطيب الشعر بالحانه يا لا, لا لا لا يا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. It's all good. <تصفيق> هذه النسخة <النزار تصفيق> للاستماع <تصفيق> <تصفيق> للاستماع فقط يمنع استخدامها. عمرك عسى بسعد تم التسجيل والمكساج باستديوهات افراح العروسين، هذه النسخه للاستماع فقط يمنع استخدامها. الحقوق محفوظه وللطلب بدون